נתתי לכם שתי עבירות שמשתנה את מצב אנטופיה. אנטופיה מסמנים ב s העברה התamu דינמית אומרת שאל שינוי אנטופיה שווה לחום נוסע למערך, חלקי התמperature באח חום נוסע. ברור שימא התמperature משתנה, ביטמן שהחום נוסע, כה זה בדרכך, יש צורך בקשר מודרسيאלי. עכשיו ניסתכל על העברה השנייה, העברה מתמטית או אסטטיסטית של אנטופיה. היא אומרת שאנטופיה שווה לאיזו שוקה הFUL א logarithmic של מספר המצבים we are splitting the atoms that are in the reactor that are able to react. This is very important. All the atoms are unstable, they are unstable, and they are a nuclear reaction. Because we are splitting a lot of atoms, we are splitting a lot of atoms. The atoms are unstable, they are unstable. If the atoms are to של התרמודינמיקה, זהו. זה כל פשוט, אנחנו מסביר גדול של תופו. הוא אומר שבכל תהליך, השינוי באנטרוטיה, ביקום, universe, תמיד גדול או שווה ל-0. זה אומר שקורה משהו ביקום, שהאנטרופיה ביקום גדלה. נשמע רעיון די עמוק, והוא באמת כזה. בואו נראה אם נוכל ליישם את החוק, או להבין למה הוא הגיוני, במספר דוגמאות. נניח שיש לי שני מאגרים. אנו גאים אחד בשנים. יש לי 1 נגיד שהוא המאגר החם. יש לנו 2 נגיד שהוא המאגר הקר. מתוך ניסיון, אני יודע מה קורה כששמים כוס מים חמים ומגע עם כוס מים קרים. מה קורה? הטמפרטורות שלהן משתוות. אם בקוצאות יש אותו חומר, הטמפרטורות תהיה איזשהו באמצע, אם הן באותה חזה, בעצם יש מעבר חום, מהחומר החם יותר לחומר הקר יותר. יש חור מסוים Q, הוא עובר מהחומר החם יותר לחומר הקר יותר. איננו רואים במציאות היומיומית חום העובר מחומר קר יותר אלה חומר חם יותר. אם אני מכניס קוביית קרח בתוך קוס תי חם, לא נראה את קוביית הקרח נעשית קרה יותר ואת התי נעשית חם יותר. רואים ששניהם מגיעים לבסוף את טמפרטורה שווה כשאתם מעביר חום לקוביית הקרח. במקרה הזה ישנם מאגרים, ואני מניח שהטמפרטורות זה נכון במקרה אידיאלי, בו שני המאגרים אינסופיים, יודעים שאין דבר כזה בעולם האמיתי. בעולם האמיתי, כשהמעגר רחם יותר מוסר חום, הטיפרטור שלו תרד, הטיפרטור של המאגר הקר תעלה. בואו נראה זה מה שמנבא החוק השני של הטרמודינמיקה. מה קורה כאן? מהו השינוי באנתרופיה בתי אחד? החוק השני של הטרמודינמיקה אומר שהשינוי באנתרופיה ביקום גדול מ-0. במקרה הזה, הוא שווה לשינוי בעאנטרופיה של T של... okay. 1 ו- all the שינוים בעאנטרופיה של מיחאש מיחאש מיחאש מיחאש. וקונטיר אחד מיחאש לזה אחד. של מארח 1, המארח החמה כאן נמלה, ו- all the שינוים בעאנטרופיה של מארח 2 מהו השינוי בעאנטרופיה של מארח 1 מיובד את הקיו ב temperatura גבוהה. מיובד את הקיו ב temperatura גבוהה. שנוסף למערכת Q חלקי T1 יש לנו את החום שנוסף למערכת 2 אז Q חלקי T2 זה השניים באנטרופיה של מערכת 2, נכון? המערכת הזאת מאבדת חום והיא בטמפרטורה T1 שהיא גבוהה יותר המערכת הזאת נוסף חום והיא בטמפרטורה T2 שהיא נמוכה יותר האם זה יהיה גדול מ-0? נחשוב על זה קצת. נכתוב את זה מחדש, ניתן לסדר את זה מחדש, כשכתוב זאת כ-Q חלקי T2, פחות זה, נמסדר את זה מחדש, פחות Q1 חלקי T1. איזה מספר גדול יותר? נתנפרטורה T2 או T1? אני יודעים ש-T2 גדולה יותר, נכון? זה גדול יותר. כלומר, T1 גדול יותר. כשיש לנו מספר גדול יותר מזה, צריך להשוות ביניהם כדי לקמוע. עכשיו, T1 גדול מזה, בשני המקרים ישנו אותו מספר ואומוניהם, נכון? אם אני לוקח לדוגמה, חצי פחות שליש זה גדול מאפס. זה גדול יותר מהמספר הזה, כי המחנה של גדול יותר. אנחנו מחלקים במספר גדול יותר. זו דרך טובה להסתכל אנחנו מחלקים את ואז אני מחסיר את קיוך ולתן מספר גדול יותר. השבר הזה הוא בערך מוחלט יותר, כל זה אינקם גדול מאפס. זה מה שעובר לנו החוק השני של הטרמודינמיקה. למאששת העובדה, אותנו רואים בעולם האמיתי, שחום עובר מגוף חם לגוף קר. אתם יכולים אולי להגיד לי שאתה מקרים יקרה, שיפריך את על מזגן בחדר, נגיד שזה החדר וזה החוץ נראה מה המזגן עושה חדר קר ובחוץ חם המזגן בורן הזה, שמה שקר יהיה קר יותר, מה שחם יהיה חם יותר הוא לוקח קיור מסוים הזה, לוקח חום מהחדר הקר הוא אותו החוץ על העביר. אנחנו יכולים לטעון שזה את החוק השני את העבודה דינמיקה. הוכחתם את זה, מגיע לכם תרסט לכם ששחלתם עובדה קטנה אז גם, יש בפנים פת חץ של מנוע שעושה בצורה פעילה. הוא עושה עבודה כדי שזה יקרה. הזה, צעיר אותו באדום, פולט חום נוסף. יקרה הזה של המנוע. אם רוצים לחשבת, סך הכל השינוי באנתרופיה, ביקום, זה יהיה השינוי באנתרופיה של החדר עקר. חדר עקר. ועוד, השינוי באנתרופיה בחוץ. בכלל זה חוץ. בכלל זה חדר. בסדר? room? out? השינוי באנתרופיה של החדר, הוא מוסר חום, החדר הוא בקירוף טוב בטמפרטורה קבועה באותה מילי שנייה הבאה, לא מסתכלים עליו מוסר אנרגיה Q, בטמפרטורה T1 על כן זה מינוס וחוץ נוסף חום חוץ נוסף חום בטמפרטורה T2 ואתה תגידו ביד שהמספר הזה כאן קטן מהמספר הזה נכון? תמחנה גדול יותר אם מסתכלים על זה ככה, התוצאה היא שינוי שקידי באנטרופיה, וזה מפריח לחוק השני שיותר מודימנטה. לא! צריך להוסיף לזה את העובדה שהחוץ מקבל עוד חום מהמנוע, חלקי הטמפרטורה בחוץ. אני יכול להבטיח לכם שהאיבר הזה, מבלי שניכנס למספרים, יהפוך את הזה לחיובי. האיבר הזה יהפוך השינוי הכולל באנטרופיה, של היקום לחיובי. בואו נחשוב עכשיו על המשמעות של אנתרופיה במחילה נילולית. כשנומדים בקורס מבוא לכימיה, המרצה אומר הרבה פעמים שאנתרופיה פירושה אי איך אני זה? שזה אינו נכון, פירושה אי סדר, צריך להיות ברור למה מתכוונים שאומרים אי סדר. לפעמים יש תמשים בדוגמה המשוואה בין חדר נקי, נגיד שחדר השינה שלכן נקי, ולאחר מכן הוא התלכלך. אפשר לטעון שהוא הפך להיות פחות מסודר, וחדר מבולגן יש יותר אי מאשר בחדר נקי. זה אינו מקרה של אנטרופיה הגדלה. זאת אינה דוגמת טובה. למה היא לא כי נקי הן רק מצבים של החדר. זכרו שהאנתרופיה הוא משתנה מצב מקרו. מקרו. זה מושג שמשתמשים בו כדי לתאר מערכת, לא כדי להגיד מה בדיוק עושה כל חלקי. זה משתנים מקרו. שמעשה אומר לנו כמה זמן ייקח לנו להגיד מה עושה כל חלקי. זה מה אומר לנו כמה מצבים אפשריים קיימים, או כמה מידע עלינו לתת כדי לדעת מהו המצב המדויק. כשיש לנו חדר נקי בחדר מבולגן, אלה שני מצבים של אותו חדר. אם יש בחדר אותה טמפרטורה, אותו מספר מולקולות, והכל, אז יש להם את הטענטרופיה. נקי או זה לא יותר אנטרופיה. לעומת זאת, לנו חדר מבולגן יקר. נניח שאני נכנס לחדר. ראי לי לי, ועובד כדי כשאני עושה את זה, אני נוסיף הרבה חום למערכת. מולקולות הזיעה של המשפחות בכל מקום, יש יותר חומר בחדר, הוא התחמם. עברנו חם ונקי, עם זיעה בתוכו, ויש בו יותר חומר שיכול להסתדר בדרכים שונות. בגלל שחם, כל מולקולה בחדר יכולה להיות ביותר מצבים, נכון? כאנגי קינקטן ואז הן יכולות להיות ביותר מצבי אמדיה קינטית מאשר קודל. יש לנו יותר אנרגיות אפשרויות, שבהן כל מולקולה יכולה להיות, זה גידול ואנתרופיה. מחדר קרו מבולגן לחדר חם ונקי. זה מתאים למה שאנו יודעים. כשאני נכנס לחדר, מתחיל לנקות ולסדר אותו, אני מכניס חום לחדר. אנחנו יכולים להגיד שהאנתרופיה שלו גדלה. אבל כן, למה נגיד שיש לי כדור, אני לוקח כדור, והוא נופל לקרקע, והוא פוגע בקרקע. כאן מתעוררת שאלה שבטח שאלתם את עצמכם כל הזמן מאשלמדתם את החוק הראשון של תרמודינמיקה. הכדור פוגע בקרקע, בסדר? הוא נזרק, הייתה לו אנרגיה פוטנציאלית מסוימת למעלה, כולה הפכה לאנרגיה קינטית והכדור פוגע בקרקע ונעצר. השאלה המיידית היא, מה קרה לכל האנרגיה, נכון? חוק שימור האנרגיה, לאן הלכה כל האנרטיה? הכדור הייתה אנרגיה אינטית, ואז הוא פגע בקרקה, נכון? נראה שהאנרגיה לא נעלמה. במהלך הנפילה, לכדור, הייתה טמפרטורה מסוימת. הקרקה הייתה במצב די מסוזר. המולקולות של הקרקה התנדדו עם אנרגיה קינטית ופוטנציאלית מסוימת, גם של הכדור התנדדו רוב התנועה שלהן היה כלפי מטה, נכון? רוב התנועה של המולקלות של כדור היה כלפי מטה. מה קורה כשכדור פוגע בקרקה? הראה לכם את הממשק של הכדור עם הקרקע. המולקלות בקדמת הכדור נראות ככה. יש רבות כאלה, לרחום המוצק, יש לו ודאי מבני של שריק. הוא פוגע בקרקה. כשהוא פוגע בקרקה. שהיא גם סוג מסוים של מוצק, אז מסתכלים ברמת המיקרון מה קורה אז? המולקולות האלה משתפשפות עם אלה ואין מעבירות מה שהיה אנרגיה קינטית כלפי מטה אנרגיה קינטית מאוד מסודרת dediği כלפי מטה אין מעבירות למולקולות של הקאקה והמתנקשות עם המולקולות של הקאקה כשהמולקולה הזאת דוגעת בזל היא עשויה להתחיל נדנית בכיוון הזה המולקולה הזאת תהתחיל להתנדנית בכיוון הזה קדימה לאחורה, תמוניקולמט mentormaking mul tela הזאת עשויה הזה, מזאת ועצמנו, בסדר? אז זאת הזה. אנחנו quello הזאת שנגשה כאן מולקולה הזאת שנגשה כאן והמולקולה הזאת תנגשה כאן כל indemcado תנגשר כאן אבל כן, מה שהיה תנועה יחסית? אז יטר GETך, במ lors המולקולות של הכתור כשזה מתחיל להשתפש坐เวיד Photoshop התנועות שלהם, מתחילות להיות לכל מיני כיוונים האקראיים בסדר? המולקלה הזאת גורמת לזאת לראות ככה, וזאת למוע ככה, כשתנועה ענה מסודרת יותר, כשיש לי הרבה מאוד מולקלות, אני אצל לצבע שונה, כשיש לי הרבה מאוד מולקלות, וכולן נאות בדיוק בכלל טבעון, מצב המיקרו שלי נראה כמו מצב המקרו, כל הדבר הזה נע באותו כיוון. יש לי כמות גדולה של מולקלות, בגל ש ש ש ש ש ש אקזדום מוצב במוחה שבידיוק אתה קומד שאנרגיה כינטית ברמת המאקרו רק כל מולקולות מנקשות אחת לשנייה ובמיקרה זה תי אגנו התאמה אנרגיה כינטית כנראה פנימית או כתרפerture שתרפerture היא אנרגיה כינטית המומצאה ובמיקרה זה שאנחנו מדברים אחרי שעולם מספר לנו פחות מסודר אנחנו חוששים על סדר שנמירוישו של, של אנרגיה וזה המצב היה די מסודר. המולקולות התמונדו ומקצת, אך רוב תנועתה נהיית לפגמטה בתוך הכדור. כשהכדור פוגע בקרקע, המולקולות מחירות להתננד בכיוונים קצת יותר אקראיים, והם קורמרות המולקולות של הקרקע להתננד בכיוונים אקראיים. הכל הופך להיות הרבה יותר לא מסודר. גם ישאלת שאלה מעניינת. הכדור הזה נפל, ופגע בקרקע. האם יש סיכוי כלשהו שהמולקולות האלה בקרקע הסתדרו מחדש בצורה הנכונה כדי לפגוע במולקולות של הכדור בצורה הנכונה האם יש איזשהו סיכוי מתוך התנועה האקראית שבשנייה מסוימת כל המולקולות של הקרקע יפגעו במולקולות של הכדור כאשר הכדור ינטר חזרה כלפי מעלה? תשובה היא כן ישנו סיכוי אינפינטיסימלי שזה כשיהיה להם כדור מומנך על הקלקה, זה מעניין. כשהכדור יהיה מומנך על הקלקה, ובזמן שאנו מסתכלים, יש להניח שנצטרכות מיליוני שנים כדי שזה יקרה בכלל, הכדור פתאום ינטר למעלה. יש לנו סיכוי מאוד מאוד קטן, שהמולקולות האלה יתנדנדו אקראית בצורה הנכונה, שיהיו מסודרות לשנייה, כך שהכדור ינטר כלפי מלא. הסיכוי שזה יקרה. ביחס לכל יתר האפשרויות הוא בעצם דפס. כשמדברים על סדר ואי סדר, אי הסדר גדל, כי עכשיו המולקולות האלה נאות בתלוונים יותר קרעיים, ויכולות להיות יותר מצבים אפשריים. ראינו את זה כאן. האנטרופיה עלולה לראות כמשהו היסטורי. אך מצד שני נושג די ידעים. בסרטון הקודם היה לנו מקרה שבו היו לנו הרבה מולקולות, והיה מחב נוסף, והעלמתי את הקיר. ראינו מה קרה עם המולקולות. ישנן תמיד מולקולות מסוימות, מתנגשות עם הקיר, והיה לנו לחץ מסוים הקשור על זה. וברגע, שעלמנו את הקיר, המולקולות שקודם איתו, פשוט לבנוע. אין דבר שיעצור אותן. וכיוון הזה יש הרבה חומר, המולקולות יכולות לנגש אחת עם השנייה, אבל כיוון הזה, סיכוי התנקשות, מיוחד עבר המולקולות המובילות, הם בעצם אפס. חומר יתפשט כך שהוא ימלא את המחל. זה די הגיוני. הדבר הברור הוא שהחוק השני, שהטרמודינמיקה, כפי שראים לב הספטון הזה, אומר שזה מה שיקרא תמיד, שהמולקולות יתפשטו על מנת למלא את המחל. שהסיכוי שיקרא שכול המולקולות יחזרו להיות במצב מסודר, הוא יש לנו סיכוי מסוים שמתוך כל התנועות ההקלאיות לאחר שהמחל התמלא, המולקולות יחזו לכאן. כאן. אך ההסתברות של זה יקרה היא מאוד מאוד מאוד נמוכה. מעבר לזה אני רוצה שיהיה ברור, האנתרופיה S היא מקרו. אנחנו לא מדברים על אנתרופיה של מולקולה בודדת. אם אני יודעים מה קורה עם מולקולה בודדת, אין לנו מה להתעסק עם אנתרופיה. עלינו להתעסק עם כולה. אם אנחנו מסתכלים על המערכת ולא ישירות על המולקלות, אנחנו מעולם לא נדע אם זה כן קרה. כל מה שאנחנו לעשות על של המולקלות. המולקלות יש, מה היא המפרטורה, מה הוא הלחץ, כל דינמיקת את המקרו. אתם יודעים מה? במחל את המולקלות האלה, יש יותר מצבים אפשריים. מאשר במחל הקטן, שהקיר היה עדיין שם, אפילו אם במקרה כל המולקלות התאספו אנו לא נדע מה קרה, כי אנו לא מסתכלים על מצבי מיקרו. זה דבר חשוב שצריך לקחת אותו בחשבון. כשמישהו אומר שלחדר מבולגניש יותר אנטרופיה, מאשר לחדר נקי, הוא מסתכל על מצבי המיקרו. אבל אנטרופיה היא משתנה במצב מקרו. אתה נגיד, לחדר יש כמות מסוימת של אנטרופיה, האנטרופיה לחדר, והיא מועילה רק כשאנו לא יודעים מה בדיוק קורה בחדר. יש לנו כמה חומר יש בתוכו, מה יקנק, ולטוע בחדר מר, או הלחץ בכדר. רק תכונות המקרו הכלליות. אומרת לנו כמה מצבי מיקרו אפשריים במערכת המקרו. או כמה מידע, האנתרופיה אפשר כמה מידע עליה לספק כדי להגדיר מהו מצב המיקרו המדויה במערכת בזמן מטור. כל כך אני מקווה שהדיון הזה הועיל לכם, והעיר לכם מספר תפיסות שבויות הקשורות לאנתרופיה, ועזר לכם להבין את המפסק. להתראות